أنا أحب سمير وأنا أحب سمير وأنا أحبهم سمير أحبهم متر سمير أنا سمير أنا ما أنا ما سمير أنا أنا أنا سمير أنا سمير سمير سمير نعم نعم نعم نعم انت نعم نعم حافا كامل نعم نعم نعم نعم نعم نعم سيجار يا نعم نعم نعم يا